عشرة أماكن على كوكب الأرض لم تطأها قدم بشر رقم عشرة نهر بورتو برينسيسا الجوفي يقع هذا النهر الجوفي الرائع في الجزيرة الفلبينية ويبلغ طوله حوالي تسعة كيلومتر تمت دراسته على مدار قرون وعلى الرغم من ذلك لم يستطع اي انسان النزول أن فيه. يهبط مجراه بمقدار حوالي 30 متر، ثم يرتفع مره اخرى ليؤدي هذا بالمياه الى البحر. بالاضافه الى انه من المعروف ان هناك في داخله موجات قويه من المد والجزر تتاثر بدورات المد والجزر البحريه. حتى يومنا هذا حاول على الاقل 12 من الغطاسين الحصول على تصريح بالنزول الى هذا النهر. إلا أن السلطات الفلبينية لم تسمح بذلك حتى بعد أن تم إعلان المتنزه الوطني حيث يقع النهر من عجائب الدنيا السبع في عام 2011. الرقم تسعة حفرة قلعة هواسكا تقع قلعة هواسكا في شمال العاصمة التشيكية براغ وهي إحدى القلاع الأوروبية التي تم الإبقاء عليها في حالة جيدة. لقد أصبحت القلعة الآن قابلة للسكن. إلا أن هذه القلعة لها صفات تجعلها شديدة الغرابة لأن كل الأنظمة الدفاعية في هذه القلعة تتجه إلى الداخل وبالتحديد باتجاه حفرة في منتصف القلعة قام العديد من الباحثين مؤخرا بمحاولات لدراسة هذه الحفرة ولكن على الرغم من كل الوسائل الحديثة لم يتمكن أحد من تحديد مدى عمقها ولم يخاطر أحدهم بالهبوط فيها تعرف هذه الحفرة بـ. بوابة جهنم رغم ثمانية جزيرة ليتلا ديمون تقع هذه الجزيرة الصغيرة في بحر النرويج وتبلغ مساحتها ثمانمائة وعشرين متر مربع وهي أصغر جزيرة من بين ثمانية عشر جزيرة الذين يكونون أرخبي فارو. وعلى الرغم من أن البعض قد يظن أن هذه الجزيرة من الممكن الوصول إليها بشكل عادي إلا أن ارتفاعها البالغ 414 متر يجعل من المستحيل بلوغها حتى يومنا هذا لم يستطع أي إنسان أن يطأ بقدمه عليها جوانبها الأربعة هي عبارة عن منحدرات حادة يبلغ ارتفاعها على الأقل 100 متر وبالتالي فهي بمثابة حواجز طبيعية ويجعل هذا الاقتراب من هذه الجزيرة على متن أي سفينة أمرا شديد الخطورة. على الرغم من أن أحدا لم يستطع الوصول إليها إلا أن هذه الجزيرة هي موطن لعدد كبير من الخراف التي تتغذى على العشب الذي ينمو على منحدراتها. ولا يعلم أحد بشأن وصول هذه الحيوانات إلى هذا المكان الذي يصعب الوصول إليه. الرقم سبعة مناطق بعيدة في سيبيريا تتميز سيبيريا بكونها الصحراء المتجمدة الأكبر حجما في العالم، حيث تشغل المنطقة الشمالية من آسيا بالكامل. مناخها متنوع للغاية، إلا أن أغلب الأماكن في هذه المنطقة الشاسعة مغطاة بالجليد وتنخفض درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية تحت الصفر. وبالتالي فمن الطبيعي أن نفكر أن هناك مناطق في سيبيريا لم يزرها الإنسان نهائيا. في يومنا هذا.. هناك منطقة أكثر اتساعاً من تكساس، وتحديداً في شمال شرق سيبيريا ليس بها ثمة ملمح للبشرية في الحقيقة غالباً ما تتوقف الرحلات الاستكشافية التي تمت إلى هذه المنطقة عند نقطة محددة حيث يزداد الشعور بالبرودة مما يجعل من المستحيل الاستمرار الرقم ستة جبل جينكار بينسوم يعد الجبل الأكثر ارتفاعا في العالم الذي لم يتم استكشافه قط يبلغ ارتفاع هذا الجبل المذهل حوالي 1570 متر أعلى مستوى البحر يقع في بوتان ويشكل جزءا من جبال الهيمالايا. حتى يومنا هذا قامت أربع رحلات استكشافية بمحاولة للوصول إلى قمته دون أن ينجح الأمر وهذا يرجع بشكل أساسي إلى صعوبة صعوده بالإضافة إلى ندرة النقاط المرجعية ومنع حكومة بوتان القيام بأي رحلة استكشافية تذرعاً بأن صعود هذا الجبل يخالف المعتقدات الدينيه لتسعين لـ90% من سكان هذا الشعب الآسيوي. وبالتالي فعلى الأقل في المستقبل القريب لم يستطع أي شخص أن يطأ بقدمه على هذا الجبل المهيب. رقم خمسة أسفل الجليد. سواء في القارة القطبية الشمالية أو الجنوبية، هناك مناطق شاسعة من البحار المغطاة بالجليد وبوجه عام يعد أي من الموجود أسفل هذه الطبقة من الجليد مجهولا تماما من المعروف أنه هناك مئات من الكائنات التي تعيش في هذه المناطق إلا أنه لا أحد يعلم عن كيفية تفاعل الحيوانات والنباتات ومظاهر الحياة الأخرى في هذه المنطقة نظراً لأن مستوى الجليد مرتفع للغاية حتى إن أحداً لم يستطع أن يرى ماذا يوجد في الأسفل في الحقيقة ليس هناك ثمة وسائل حديثة حتى الآن تمكننا من استكشاف هذه المناطق لأن أكثر الغواصات تطوراً قد تكون معرضة للخطر لدى استكشاف هذه المناطق البحرية المتجمدة لأن الأمر قد يؤدي إلى تدميرها رقم أربعة الهاوية تشالنجر. تقع في منتصف المحيط الهادئ وتعد المنطقة الأكثر عمقا في خندق ماريانا، كما أنها المنطقة الأعمق على وجه الأرض حتى إن عمقها يبلغ 11 كيلومتر منذ اكتشاف الخندق تم إجراء 12 رحلة استكشافية على الأقل في هذه الأعماق إلا أنه ليس هناك أي رحلة قد نجحت في الوصول إلى عمق هذه الهاوية حيث يزيد ضغط الهواء عن 195 مرة عن السطح على أقل تقدير لقد نجحت رحلتين استكشافيتين في الوصول على مقربة من العمق وكان هذا في عام الف على متن غاطسة تم تصميمها خصيصا من أجل هذا الغرض ووصلت إلى عمق عشرة ألاف متر أما الثانية فكانت في عام 2012 حيث نزل جيمس كاميرون في ديبسي تشالنجر ووصل إلى عمق عشرة ألاف وستمائة وخمسين متر رقم ثلاثة عمق غابات الأمازون مثلما يحدث في سيبيريا تقع غابات الأمازون على مساحة شاسعة من الأرض من الصعب أن يتم تحديدها وبالتالي فهي مناطق كبيرة غير مستكشفة أو حتى مجهولة تماما من قبل الإنسان اليوم في الحقيقة حتى يومنا هذا لم ينجح الإنسان إلا في استكشاف 25% من غابات الأمازون وطبقا للخبراء في علم النبات وعلم الحيوان من المقدر أنه في 75% المتبقية دون شك هناك ملايين من أنواع النباتات والحيوانات المجهولة تماما ليست الحكومة البرازيلية التي تعد المتحكم الرئيسية في غابات الأمازون على استعداد للعمل في استكشاف تلك الغابات التي تعد الأهم على الكوكب لأن دخول الإنسان إلى هذه الغابات قد تعد هي بداية تدهور هذه الرئة النباتية نعم من الصعب القول بأنه ليس هناك ثمة شخص على الإطلاق قد وطأت قدمه في هذه المنطقة، لأن هناك قبائل مجهولة من السكان الأصليين الذين يعيشون في هذه المنطقة، وهم الوحيدون الذين يطأون هذه الأرض. رقم اثنين بحيرة الحمم الأكبر حجما في العالم. تقع داخل فوهة بركان جبل نيروجانجو، داخل متنزه فيرونغا الوطني في جمهورية الكنغو الديمقراطية. يصل قطرها إلى 900 متر مما يجعلها المسطح المغطى بالحمم الأكبر حجما في العالم أما عن عمقها فليس هناك ثمة معلومات إلا أنه من المقدر أن يصل إلى عشرة كيلومتر كانت الدراسات التي تم إجراؤها على هذه البحيرة معتمدة على التوقعات والحسابات والصور من الأقمار الصناعية لأن ما تفرزه هذه البحيرة من الحمم والأدخنة هي مواد سامة للغاية مما يجعل من المستحيل أن يقوم علماء الجيولوجيا بالاقتراب من هذه البحيرة وبالتالي فقد أصبح هذا المكان من ضمن المناطق التي لم يتم استكشافها قط وننتهي برقم واحد مركز الأرض دون شك تعد هذه المنطقة هي أكثر المناطق غير المستكشفة شهرة على الإطلاق وعلى عكس المناطق الأخرى على هذه القائمة من المقدر أنه ليس هناك ثمة أحد على الأقل في المستقبل القريب قد يستطيع الاقتراب من مركز الأرض في الحقيقة لقد كانت كل الرحلات الاستكشافية التي استهدفت هذه المنطقة فاشلة تماما ولم تستطع أي من تلك الرحلات التوصل إلى حقائق علمية عن المنطقة طبقا للعلم من أجل الوصول إلى مركز الأرض يجب تخطي عدد كبير من العوائق التي يصعب على الإنسان أن يتخطاها لانه يجب التغلب على الضغط الجوي الشديد بالاضافه الى بحيرات الحمم البركانيه اسفل الارض والحقول المغناطيسيه الى جانب الهبوط لمسافات كبيره. نظرا لهذه الامور فان استكشاف مركز الارض يعد من الاحلام الكبرى بالنسبه للانسان. هذا كل شيء لليوم يا اصدقائي، نتمنى ان نكون قد افدناكم ومتعنا اذهانكم بما قدمناه لكم. والان قم بالضغط على زر أعجبني إذا أعجبكم هذا الفيديو. اشترك الآن معنا في القناة ليصلك منا كل ما هو جديد. نلقاكم بفيديو جديد من قناة متع ذهنك. إلى اللقاء في الفيديو القادم وشكراً على المشاهدة.